Hi, welcome everyone. Today I am making hot chocolate. How to make hot chocolate a restaurant style? You can make easy at home. We need only three ingredients. Milak, sugar and chocolate powder. So we need first of all, I boil the Milak. मिलक दूध बोलना शुरू हो गया अब आप इसमें डालेंगे शुगर शुगर इसमें जाएगी चॉकलेट चॉकलेट को डाल दी इसके अंदर आप में ये चॉकलेट दूध हमारा बोल होना हो है हाँ अगर ये मेरे रेसिपी रेस्टोरेंट वाले आपको अच्छी लगी तो इसमें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को आगे शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती जाए और मेरा चैनल भी ग्रो आप लोगों के स्पोर्ट्स से फ्री स्पोर्ट्स में آپ لوگوں نے پہلے بھی میری بڑی سپورٹ کی ہے چینل کو بہت کوئک گرو کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اب جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں وہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بناؤں کچن کے اندر جو ڈشز میں نے بنانی ہے جو چیزیں بنانی ہیں میں وہ خود کھڑا ہو کے بناؤں تاکہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آئے گی یہ کوکنگ میں خود کر رہا ہوں یہ چیزیں بناتا ہوں اس میں آپ لوگوں کو زیادہ ساتھ ساتھ مزہ بھی آئے گا اب یہ तो तो करने के बाद अब खूबसूरत इसका कलर बन गया है ब्यूटीफुल रंगत खुशबू भी प्यार है है ना मजे की खुशबू भी मेरी अच्छी लगी है तो कर लें ہاٹ چاکلیٹ تو آپ کے سامنے جو میں نے کپ میں ڈالی ہے دیکھا کتنی مزے کی ہے تو اب میں اس کو اس کی کیا خوشبویں ہاں آ رہی ہیں اس میں یہ واو واو ہے نا مزے کی خوبصورت اب میں آپ آب... واو واہ گری سو ڈیلیشیس انجوائے وید ونٹر ویدر انجوائے ان ونٹر ویدر وز ا گریٹ اف یو لائک مائی دس سمپل ریسیپی ریسٹورینٹس ٹائپ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک شیئر کمنٹ ڈونٹ فار ٹو شیئر مائی ویڈیو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ